أنا الحكومة أنا الحكومة اللي عارف كل حاجة عن كل واحد وعندي ناس شغالين في كل حاجة في كل مجال يعني مش نقصنا أي حاجة وعارف كل حاجة لا لا لا, لا أنا آسف أنا آسف بس في حاجة ناقصاني حاجة حضرتك ما تعرفهاش إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج الباش متاجر. منتصف يوليو 2018 انتشر خبر هز عرش مصر وكان حديث العالم كله. هو اكتشاف تابوت اثري قديم جدا ورأس تمثال مشوهة. وشيع أنهم تمثال وتابوت الإسكندر الأكبر. وحصل ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وناس كتير اتكلمت عن الخبر ومعلومات كتير عن الإسكندر الأكبر وتاريخه. المهم الحكومة خدت خبر عن الموضوع ده وبدورها بعتت بعثة مختصة تشوف الموضوع وفي مشهد هزلي سخيف يستخرجوا التابوت ده قصاد الناس في العامة عادي جدا يعني ويفتحوه لعامة برضه كده في الشارع وبعد كده يكتشفوا ثلاث جماجم وبقايا هيكل عظمي غرقانين كلهم في سائل أحمر والسخافة ما تنتهيش لحد هنا وبس هم خدوا الجماجم والعظام دي وبعد كده دلقوا السائل احمر في الشارع كده مشهد استهتاري وسخيف جدا ويخلص الموضوع على كده اسمع حد هناك يقول لي هو انت مش عايزهم يفتحوا التابوت قدام الناس وعايزهم يفتحوه في السر يفتحوه للعامة والناس بس بشرط اللي عايز يشوف لحظه افتتاح التابوت ده يكون ده كله في مهرجان وتذاكر لدخول المهرجان ده وكده نكون استغلنا الحدث التاريخي ده في تحقيق أرباح مش بس كده احنا نعمل لايف شو او بس مباشر على قناة التواصل الاجتماعي الرسمية بالدولة وبس تلفزيوني على القنوات الحكومية وكده هنستفيد من الارباح اللي هتيجي على مشاهدات الفيديوهات على التلفزيون او على البث المباشر على قنوات التواصل الاجتماعي زي اليوتيوب مثلا حتى لو التابوت طلع فاضي حدث زي دون هيزود الاقبال على مصر وهينشط السياح بمعنى انا كشخص اجنبي وسمعت خبر افتتاح التابوت ده كمان اسبوع مثلا هبدا اجهز نفسي وفلوسي عشان انزل مصر واحضر الافتتاح ده بعد الافتتاح مش هرجع على طول لا انا هستغل سفري ووجودي في مصر بان انا على بعض الاماكن السياحيه الشهيره وعن طريق تصرف او السلوك ده كده الحكومه هتكسب من جدا ده طبعا غير الانشطه الثانيه الغير مباشره اللي هتعود بمكاسب ماليه لصندوق الدوله انا مش باجم الحكومه بس انا مستغرب ازاي بتحت تحت ايديهم حاجه زي دي ويفوتوها وما يعرفوش يستغلوها صح تحقيق مكاسب كبيره جدا للدوله ده حتى راجل السائل الاحمر اللي دلنا في الشارع في منتهى الاهمال كان ممكن ناخد منه عينات ونحللها يمكن توصلنا لالغاز واسرار تاريخيه حتى لو ما وصلناش من وراه لاي حاجه انت متخيل ان اكثر من 4000 شخص اجنبي كان طالبين ان هم يشربوا السائل ده مقابل مادي لو انت يعني يعني حتى لو السيد ده تافه احنا كان ممكن نبيعه ونستفاد من وراه ماديا، الدول اللي ما عندهمش اثار تاريخيه او اماكن سياحيه لو لقوا مسمار مصدي بقاله 300 سنه بيعملوا له متحف مخصوص ودعاية محترمه تخلي شعوب العالم كلهم يحوشوا عشان يسافروا يشوفوا مسمار بقاله 300 سنه، واحنا كان تحت ايدينا تابوت عمره الاف السنين عمل ضجه اعلاميه في العالم كله ببلاش لنفسه ومعرفناش نستفاد من الضجة ديت في عرض مدته ما تزيدش عن ساعتين زمن الاقي حد هناك يقول لي يا عم الحاجات دي ملهاش لازمه لان السياحه اتضربت خلاص تعالوا نشوف السياحه ضربت ليه السبب الرئيسي لتدمير السياحه والحوادث الارهابيه في الفتره الاخيره مش بس مصر لا للعالم العربي بشكل عام ايه اللي يخلي واحد مسافر في رحله انه يعرض نفسه للخطر طب ما يسافر لدوله ثانيه نسبه الامان فيها اعلى سبب ثاني ومهم في تدمير السياحه والمعامله السيئه من العمال وموظفين الاماكن السياحيه عارف يعني واحد يسافر لدوله في رحله سياحيه ولان كل الناس اللي في المكان ده غرضهم الوحيد ان هم يقلبوه في الفلوس وينصبوا عليه كل التصرفات دي والشبيهه ليها بتخليه ما يجيش الدوله دي مش بس كده ده لما بيعرف ان اي حد من دولته هيسافر الدوله دي بينصحهم انه ما يروحهاش بسبب المعامله دي تلاقي السائح عند الاهرامات الناس عايزه تركبه الجمل غصب عنه وعايزين يصوروه مع الجمل وياخدوا منه فلوس غصب عنه ده حتى الناس اللي بتبيع الهدايا التذكاريه زي الاهرامات وابو الهول اللي معمولين من الجبس ابو 20 جنيه بيعه ب100 دولار كل هدفه ان يقلب السياح مش بس كده ده حتى المصريين تيجي داخل اي مكان سياحي تلاقي موظفين الاستبال محسسك انك داخل بيتهم كل السلوك او التصرفات دي يعني سبب كبير جدا في تدمير السياحه الدوله زي مصر فيها اكتر من 175 مزار تاريخي سياحي واسلامي ده غير موقعها الاقليمي والجغرافي المتميزين وسط كل دول العالم مش بس الوطن العربي تاريخ كبير وعظيم وكنوز مهدور حقها مش عارفين نستفيد منها ربع الاستفاده اثار بالنسبه لينا شويه حجاره للاسف طب احنا دوله عندها اثار ما تتعدش امال بقى الدول اللي عيني ما طوبه حتى تعمل ايه الصين اسست مدينه سياحيه وسمتها ويندو اوف ذا ورلد منافذه تطل على العالم تعالوا نشوف دوله زي الصين عملت ايه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 وسموا المدينة دية ويندو و وفي حملة الدعاية الخاصة بالمدينة دي يعني لك ليه تزور كل دول العالم وتصرف فلوس كتير لما انت ممكن تزورهم في مدينة واحدة بس. المؤسف في الموضوع ده رغم انه جميل جدا ان دولة زي الصين اهتمت بالدعاية والترويج للمدينة دي والاهرامات وابو الهول المزيفين وخدمتهم صح في الدعاية. لدرجة ان عدد زوار ابو الهول الصيني وصل لحوالي 15 مليون زائر في السنة، يعني سبع اضعاف ابو الهول اللي عندنا في مصر الاصلي، انت متخيل؟ شيء مؤسف وعار جدا ان يبقى تحت ايدينا الحاجة الاصلي وما نعرفش نستفيد منها. الصين زي ما يقولوا كده من البحر طحينه ما بالك بقى, بقى الصين دول لو عندهم اهرامات وبولول أصليين يا نهار ابيض كانوا يعملوا فول زي الرز يا عم بدل ما انت عمال تسلخ الحكومه وحال البلد ابدا بنفسك انت وقدم اقتراحات لتطوير المنظومه دي انت لو تصبر عليا اصبر عليا بس عندك مصر دولة سياحية بتجلب اكتر من 15 مليون سائح سنويا ده طبعا قبل مساحه الضري ده كان مقابل ايرادات حوالي 16 مليار دولار سنويا ونتيجه لده توفير حوالي 3 مليون فرصه عمل للشباب سياحه سياح فرص عمل توفير دولار معادله سهله كده نكون سندا بنسبه كبيره جدا في حل ازمه الدولار وهو ينزل بدل ما هو طاير في السماء كده وهما ستة سبعة طرق لو تنفذوا صح هنتنقل نقله كبيره جدا في المجال السياحي اولهم ان احنا نعمل اعاده تاهيل وتدريب للموظفين الاستقبال في التعامل مع جميع الاجناس بشكل مقبول الابتسامه والتحضر والرقي. مش تيجي تزور اي متحف او اي مكان سياحي يحسوك انك داخل اصل حد من عيلتهم، بلاش تناكه يعني. وكمان الناس المحيطين بالاماكن السياحيه زي الناس بتوع الجمال والحنطور اللي بيبقى هين عليهم ان هو يجبرك انك تركب الجمل او الحنطور غصب عنك، بلاش كده. يا اما نتعاقد مع شركات خاصه قادره انها تدير الاماكن السياحيه بشكل سليم وشكل متحضر اكتر. تاني حاجه تحسين وتزيين وتجميل الطرق الرابطه بين كل الاماكن السياحيه بعضها، عشان السائح يستمتع وهو بيتنقل من مكان سياحي لمكان سياحي ده هيزود حب السياح للبلد دي وكمان هيشجعهم انهم يقعدوا فيها فتره اكبر وكمان هيرشحوها لاصحابهم الاجانب انهم يزوروها وانها من احسن البلاد السياحيه وبكده نكون حاسيننا الصوره العامه عن البلد حاجه كمان توفير اتوبيسات سياحيه خاصه بالاماكن السياحيه ووسائل مختلفه لحجز كراسي الاوتوبيسات لتسهيل عمليه نقل السياح بشكل مريح وامن ويا سلام بقى لو بحركه ذكيه وجميله جدا وبسيطه ان احنا نعمل ابلكيشن على الموبايل خاص بالاماكن السياحيه دي وازاي تزورها وازاي مكان لمكان تاني، ويكون جوه الابلكيشن اسعار دخول الاماكن السياحيه، وايه اللي موجود جوه الاماكن السياحيه، وايه اوقات عمل الاماكن السياحيه بتفتح الساعه كام وبتقفل الساعه كام، وبالطريقه دي انا هنشجع السياح ان هم يعرفوا اكتر عن الاماكن السياحيه المختلفه اللي محدش بيزورها خالص، احنا عندنا اكتر من 175 مكان سياحي ما بيتزارش فيهم غير كام متحف وكم معبد وخلاص، لا، وهو عن طريق الابلكيشن ده هيسهل له انه يعرف اماكن جديده ومختلفه هتشجعه ان هو يروحها ويزورها. وبدل ما الرحلات السياحيه مقتصره على 12 مكان سياحي في مصر بس لا احنا نستغل الـ 175 مكان سياحي كلهم انت متخيل بقى الارباح اللي هتخش لنا من ده كله شوف السياحه قبل ما تتضرب كانت بتدخل لنا ارباح على ايه على 12 مكان بس ما بالك بقى, بقى لو استغلينا 175 مكان هنجيب ارباح ما تتعدش اما بالنسبه لينا كمصريين وكشعب سياحيا نعمل حاجه اسمها مهرجانات اليوم الواحد دي مهرجانات معظم دول العالم خاصه الدول الاوروبيه بتعملها بيخصصوا يوم واحد كمهرجان سياحي او عيد يعني وبيبقى الهدف والغرض من ده هو تنشيط الحركة السياحية في الدولة يمكن عندنا في مصر زي المهرجانات دي مهرجان القلعة وده من أمتع وأجمل المهرجانات السياحية اللي بنشوفها المهرجان ده مدته حوالي اسبوعين او 10 ايام سعر تذكره دخول اليوم واحد 110 جنيه بس والتسييره دي بقى لها 17 سنه مستمره دي حاجه تشجعنا كمصريين ان احنا ننزل مهرجان زي ده وان احنا ندخل العب 10 جنيه بس مش فلوس يعتبر دلوقتي ميزه مهرجان زي ده ان احنا ننزل نشوف في البلد وتاريخها ونتعرف على اثارها ونعمل سياحه داخليه بدل النكد والكبت والهم اللي احنا عايشين فيهم حتى ده هيزود حب الناس للبلد والوطن وهيزود انتمائهم لبلدهم ووطنهم والفخر بالبلد والوعي الثقافي والتاريخي للشباب والاطفال اللي طالعين جداد بدل سحابه الجهل اللي على معظم الاجيال الجديده ثم الاهم من ده كله هو الاهتمام بالمواقع والصفحات الالكترونيه الرسميه بالدوله على مواقع التواصل الاجتماعي نعمل تيم ماركتينج وسوشيال ميديا قوي يقدر يمسك صفحات الرسميه للدوله ويديرها بشكل احترافي ونعمل قناه على يوتيوب ينزل عليها القرارات الرئاسيه والتصريحات الجمهوريه والبث التلفزيون للرئيس والوزراء ورجال الدوله كلهم ان الفيديوهات دي هتجيب مشاهدات والمشاهدات هجيب اعلانات والاعلانات هتجيب ارباح والارباح لصندوق الدوله بدل الجرايد والمواقع الاخباريه هي اللي بتستفاد من ده نيجي بقى على نقطه مهمه جدا التصوير وده له عامل وتاثير كبير جدا على تنشيط السياحه بعض الاماكن السياحيه ممنوع فيها التصوير مش عارف ليه او ايه الغرض من ده هيجي يسرق بالليل مثلا لكن تعالوا نفترض ان التصوير متاح في جميع الاماكن السياحيه في مصر لما واحد يصور صوره جميله لمكان سياحي ويعمل تشيك ان المكان ده او يتصور صيف في المكان ده في صوره حلوه ده هيشجع صحابه على السوشيال ميديا ان هم يزوروا المكان ده ولما يزوروا الاماكن دي اصحاب هيروحوا برضه يزوروها وهكذا ودي اول استفاده من التصوير في الاماكن السياحيه وكمان لما الدوله تعمل مسابقه سنويه للمصورين الموهوبين والمحترفين ان هم يصوروا افضل الاماكن السياحيه بصور جميله جدا ده هينشط السياحه وكمان هيشجع السياح من كل دول العالم لما يشوفوا الصور الجميله دي انهم ينزلوا مصر في رحله سياحيه وده يحصل عن طريق ان صور المصورين والمحترفين والموهوبين بتوع المسابقه هتنزل على المواقع الرسميه للدوله على السوشيال ميديا وبكده هنرجع عن نشاط السياحه وبقوه اكتر والاهم من ده كله اننا نحافظ على اثار الدوله من السرقه والتهريب لدوله ثانيه يعني مثلا حاجه شفتها بعيني وانا ماشي في متحف محمد علي وانا ماشي في طرق من طرق محمد علي بتفرج وبتامل في الطيور والحيوانات المتحنطه في المتحف واللي كان معظمها محطوطه جوه صناديق ازاز جوه حطام. ومن ظهر صناديق الازاز دي كان في سياج حديد لان الصناديق دي كانت بتطل على حديقه جوه المتحف، ووسط ما انا ماشي جوه المتحف وبتفرج على الطيور والحيوانات المتحنطه عيني وقت على حاجه غريبه جدا، حد ما عندوش ضمير استغل الثغره بتاعت سياج الحديد اللي بيطل على حديقه الاشجار اللي جوه المتحف وكسر الازاز وسرق الطيور والحيوانات المتحنطه اللي كانت جوه الصندوق، الصور اللي بعرضها قدامكم دي صور لصناديق جواها طيور محنطه والصندوق اللي اتسرق منه الطيور. أنا مش هعلق على الموضوع ده لأنه مش محتاج حد يتكلم فيه، بس أنا هسيبكم تحسوا بالخزي والعار معايا شوية، لأن دي حاجة بجد مؤسفة جدا. خلاصة كلامي واللي أنا عايز أقوله إن سياحة الدولة وحركتها في تحقيق الأرباح واقف على نقطتين اتنين، إيه هما؟ النقطة الأولى هي النظام جوة الدولة، إننا كشعب نتعلم ونتعود على النظام الرقي وده هيجي مع الوقت إن شاء الله. تاني نقطة هي الدعاية والتسويق الصح الاماكن السياحية وإننا نهتم بيهم. لان ده هيعود على الدوله بارباح كبيره جدا وهيساعد في حل مشاكل وازمات اقتصاديه كتيره جدا، اما بقى بالنسبه للامن والامان فاحنا الحمد لله لحد دلوقتي الوضع الامني مستقر جدا وده بفضل الله ونتمنى ان هو يفضل على كده دايما، انا راجل وطن وبحب البلد وبحب الدوله ونفسي اشوفها في اجمل شكل واجمل صوره واتمنى اشوفها اقوى دوله في العالم كله، والله بحب البلد والله بحب الدوله، انا مصر يا جدعان. وكمان بحب العيش والحلاوه عشان الله اعلم المره الجايه هتشوفوني في حلقه جديده ولا هتشوفوني في السجن وبصراحه اتمنى ان أراكم في حلقه جديده من برنامج الباش او السجن او السجن